Tisíce návštěvníků dorazily během uplynulé soboty na tradiční akci Hradecký majáles. Ten se po dvouleté covidové pauze uskutečnil v areálu u pileťáků a návštěvníci si ho parádně užili. Brány festivalu se otevřely v pravé poledne a dvě venkovní stage divákům naservírovaly desítky kapel napříč všemi hudebními žánry. Například horký žeslíže. Oslavy příchodu Máje a života na vysoké škole se samozřejmě neobešly bez volby královny a krále Majálesu, kde letos zabodovala Univerzita obrany, která získala oba dva královské posty. Je to dovoleno, milí panové? Letos šíručí, ku jako Univerzita obrany? Prosím, velký potlis pro. Nového krále! Krále Martina! A pak už se schylovalo k vystoupení těch největších hudebních hvězd Majá Lesu. Těsně před koncertem jsme v zákulisí hovořili s frontmanem kapely Miraj. Mirajem Navrátilém. Maja lesi jsme na posledě jeli 2019, byli krásný, protože to je akce, na kterou chodí strašně moc lidí a je to akce, řekl bych, jedna z největších vůbec. Takže je to vlastně jaký, v podstatě jeden z vrcholů sezony, i přestože to je úplný začátek sezóny a jsme rádi, že tady dneska můžeme být pač, je tady úplně narváno a je tady dokonce více lidí než, než v Praze dneska. Wow. Udělali jsme si takový prostě 70 minutový brutálně jako set, kde vynecháváme všechny, všechny e, pomalý vlastně jako songy, ač jsou třeba jako hity, třeba i přes to všechno dneska nezahráme nebo jako jiný songy, e, protože prostě mám pocit, že na tom málesu je to spíš o takovým, e, že jako lidi prostě tak jako popíjí, že chtějí prostě jako energickou show víc než Nějaké jako dumání eh, nad životem, takže prostě jenom eh, fast songs today je. Yeah. Kapela Mirai posluchačům naservírovala pořádnou dávku kvalitní muziky a nejen to. Kapela totiž skvěle komunikuje s publikem a na písničku Jahoda hodila do publika dvě nafukovací matrace ve tvaru jahody, na které skočil zpěvák s jednou z faninek a společně pak plavali napříč kotlem diváků. Pořádně to dunělo i na menším pódiu, kde se prezentovali především repeři a hip -hopéři. Gradace Majahlesu pak v samotném závěru přišla s vystoupením Marka Straceného. Ten diváky do vystoupení zapojil i prostřednictvím rozsvícených mobilních telefonů. A Tradiční majále skončil až o půlnoci a diváci nepřišli ani o světelnou show a ohnostroj.